Πώ γίνεται να σταματήσετε να σα νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για εσά και να ζητάτε επιβεβαίωση. Οι άνθρωποι σήμερα δίνουν πολύ σημασία στη γνώμη των άλλων. Αν θέλετε να μάθετε πώ να σταματήσετε να σα νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για εσά, αν θέλετε να σταματήσετε να ζητάτε και να χρειάζεστε επιβεβαίωση, τότε στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σα 6 ιδέε, 6 τρόπου για το πώ να τα γράφετε όλα στα σκίτια <σ>... σα. Γεια σα, είμαι ο Θαδορή Αραμπατζή, συγγραφέα βιβλίο Καταμάχη του Δικτυακού Μάρκετιν.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 Πολλοί, νοιάζονται τόσο πολύ για τη γνώμη των άλλων που περηφανεύονται στα social media για τη ζωή που κάνουν λες και αυτό είναι η δουλειά τους. Νέα παιδιά, αλλά και μεγαλύτεροι. Ακόμα και μεγάλοι φλεξάρουν για το τι έχουν και τι ζωή κάνουν μέχρι και το τι κάνουν τα παιδιά τους και πόσο σπουδαία είναι τα παιδιά τους γιατί δεν είναι σε θέση οι ίδιοι να φλεξάρουν για αυτό που κάνουν οι ίδιοι. Οπότε αν δεν έχουν να φλεξάρουν Κάτι που κάνουν οι ίδιοι, φλεξάρουν το ότι κάνουν τα παιδιά τους. Σήμερος. Η λέξη φλεξάρω βγαίνει από την αγγλική λέξη «flex». «Flex» σημαίνει σφίγγο, τεντώνο, και είναι όταν οι αθλητές του bodybuilding σφίγγουν τα μπράτσα τους στους διαγωνισμούς bodybuilding. Κάνουν «flex» τα μπράτσα τους. Φλεξάρουν τα μπράτσα τους. Οπότε με λίγα λόγια σημαίνει το να υπερηφανεύες και να επιδεικνύει κάτι που έχει ή κάνεις ή είσαι. Πριν λίγα χρόνια συνειδητοποιήθη ότι η γνώμη των άλλων για μένα δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν πρόκειται να καθορίσει τη ζωή μου, δεν πρόκειται να πληρώσει του λογαριασμού μου, ούτε να καθορίσει το ποιο είμαι. Οπότε α ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο. Νούμερο 1. Αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί σα νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για εσά. Τι ελπίζετε να κερδίσετε από αυτό. Τι κερδίζετε αυτή τη στιγμή από αυτό. Αξίζει το πόσο σα κοστίζει σε χαρά και ψυχική ηρεμία. Νούμερο 2. Να έχετε μια σταθερή βάση αυτοπεποίθηση και αγάπηση τον εαυτό σα. Είχα μιλήσει για τι 8 σημεία ιδέε για να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση σε παλιότερο βίντεο. Το οποίο μπορείτε να το βρείτε εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Αν δεν σα αρέσει ο ίδιο ο εαυτό, τότε θα κρίνετε την αξία σα βάσει τη γνώμη των άλλων για εσά. Και πώ είναι δυνατόν να πείσετε του άλλου να σα συμπαθήσουν, όταν δεν συμπαθείτε εσεί οι ίδιοι τον εαυτό σα. Όταν δεν σα αρέσει ο εαυτό σα. Όταν αποκτήσετε μια σταθερή αίσθηση αξία του εαυτού σα, όταν είστε σίγουροι για το ποιο είστε και για το τι αξίζετε. Τότε δεν πρόκειται να επηρεαστείτε από το τι πιστεύουν οι άλλοι για εσά, ό,τι και αν πιστεύουν, ό,τι και να λένε. Νούμερο 3. Συνειδητοποιήστε το εξή. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τι γνώμε των άλλων για εσά. Δεν γίνεται συνεχώ να προσπαθείτε να δείχνετε ωραίοι, ακόμα και αν προσπαθείτε πολύ. Κάποιοι, για οποιοδήποτε λόγο, θα αποφασίσουν ότι δεν σας συμπαθούν. Ακόμα και χωρί κάποιο λόγο που να βγάζει νόημα. <laughs> Κάποιε φορέ ανεβάζω κάτι στα social media, και την ίδια στιγμή, ταυτόχρονα δέχομαι μηνύματα που μου λένε Μπράβο, πολύ καλό αυτό που ανέβασε και τα λοιπά. Και που μοιράστηκε μαζί μα, και πόσο με βοήθησε αυτή η ιδέα που μοιράστηκε. Και ταυτόχρονα φτάνουν μηνύματα στο inbox μου που με κράζουν ή που μου λένε ότι την έχω δει, ή ότι γράφω πάρα πολλά και ότι δεν χρειάζεται να μοιράζομαι αυτή την πλευρά του εαυτού μου και διάφορα τέτοια. Θέλετε πραγματικά να σπαταλάτε το χρόνο σα προσπαθώντα να εντυπωσιάσετε κάποιον για τον οποίο δεν νοιάζεστε καν ή έστω να τόσο. Είναι ανόητο αυτό, το ίδιο και Ό,τι και να κάνετε, μα πραγματικά οτιδήποτε και αν κάνετε, σε κάποιους δεν θα αρέσετε. Οπότε, κάντε ό,τι σου θέλετε. Δική σα είναι η ζωή. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Κάντε αυτό που θέλετε. Πείτε αυτό που νιώθετε. Φορέστε ό,τι γουστάρετε. Να είστε ο εαυτό σα. Είναι τόσο απλό. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το έχετε δει αυτό, όπου είτε ανεβαίνουν και οι δύο πάνω στο γαϊδούρι, είτε ο καθένα μόνο του, είτε πηγαίνουν δίπλα στο γαϊδουρί, ή οτιδήποτε και αν κάνουν, κάποιοι θα βρουν κάτι να πούν. Οπότε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Αν θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σα επιχείρηση, κάντε το. Αν θέλετε να παρτεθείτε από τη δουλειά σα για να ακολουθήσετε κάτι που σα παθιάζει, κάντε το. Αν θέλετε να ενσυγχρονίσετε την επιχείρησή σα και να την προωθήσετε αποτελεσματικά στο ίντερνετ, ενώ όλοι γύρω σα το κάνουν με τον παραδοσιακό τρόπο, Κάντε το! Παρεπτώντα, έχω ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο βίντεο στο οποίο εξηγώ πώ κάποιος μπορεί να βρει περισσότερους πελάτε και συνεργάτε μέσω ίντερνετ και στο οποίο επίση μιλάω για ένα τρίωρο online σεμινάριο ίντερνετ marketing και online επιχειρηματικότητα που διοργανώνω. Μπορείτε να το δείτε δωρεάν μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετος seminar. Οπότε, είτε έχετε τη δική σα επιχείρηση και θέλετε να μάθετε πώς να βρίσκετε πελάτε μέσω ίντερνετ ή να σα μάθουν περισσότεροι μέσω ίντερνετ ή αν έχετε ένα προφίλ στα social media και θέλετε να το προωθήσετε, είτε σκέφτεστε να ξεκινήσετε κάτι δικό σας αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, τότε δείτε οπωσδήποτε αυτό το πεντάλλοντο βίντεο. Μπείτε στο greekcoach.gr κάθετος seminar. greekcoach.gr κάθετος seminar. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νούμερο 4. Κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά. Το εννοώ αυτό. Κανεί δεν νοιάζεται πραγματικά τόσο πολύ για αυτό που κάνετε. Οπότε καλύτερα να πάρετε αποφάσει για τι οποίε είστε χαρούμενοι και επίση να είστε εσεί που παίρνετε αυτέ τι αποφάσει για εσά. Αν κάποιοι σα δουν να φοράτε ή να κάνετε κάτι περίεργο στον δρόμο, θα σκεφτούν ότι είστε περίεργο για περίπου 2 δευτερόλεπτα και αφού γυρίσουν το κεφάλι του από την άλλη και συνεχίσουν με τη δουλειά του, δεν πρόκειται να σα σκεφτούν ποτέ ξανά. Κυριολεκτικά, δεν πρόκειται να ξαναπεράσετε ποτέ από τον μυαλό του. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πολύ απασχολημένοι με τον εαυτό του και για το ότι σκέφτονται συνεχώ το τι σκέφτονται οι άλλοι για τους ίδιους. Για αυτού είναι σαν να μην υπάρχετε. Οπότε, γιατί να σα νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για εσά. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο αν κάνετε κάτι περίεργο, αλλά αν κάνετε και κάτι γκρικό. <σκλήμα> θα σκεφτούν, καλό αυτό, και μετά θα συνεχίσουν να σκέφτονται τα δικά του για τον εαυτό του. Νούμερο <σκλήμα> 5. Σταματήστε να είστε εγωκεντρικοί. Δεν είστε το κέντρο του σύμπαντος. Όποια σκέψη και συνέστημα έχετε, πιθανόν να έχουν την ίδια σκέψη και το ίδιο συνέστημα, 8 δισεκατομμύρια άλλοι άνθρωποι. Αυτή η ιδέα, το ότι είστε τόσο ξεχωριστοί, που δεν μπορείτε να έχετε ούτε ένα άτομο να σκεφτεί κάτι αρνητικό για εσά, είναι χαζή και είναι και εγωκεντρική, εγωιστική. Το να νομίζετε ότι όλοι νοιάζονται για εσά και σκέφτεται τι κάνετε και γιατί το κάνετε, είναι εγωιστικό και αντιπαραγωγικό. Τώρα, δεν λέω ότι δεν αξίζετε, Αυτό που λέω είναι ότι αυτοί δεν το αξίζουν αυτό. Αντί να βάζετε όλη σας την προσοχή στο πώ μπορείτε να δείχνετε ωραία εμπιστα του άλλου, γιατί δεν εστιάζετε στο να κάνετε καλό για του άλλου ή στο να κάνετε καλό για τον εαυτό σα. Θα νιώθετε πολύ καλύτερα με τον εαυτό σα και θα κάνει και τη ζωή σα πολύ καλύτερη. Νούμερο 6. Ανεξάρτητα από το πώ νιώθετε, ποτέ μην παίρνει αποφάσει με βάση τη γνώμη των άλλων. Αν παίρνετε τι αποφάσει σα με βάση τη γνώμη των άλλων, τότε ζείτε τη ζωή των άλλων. Εκεί θα συνεχίσουν να έχουν την ημέρα του, θα συνεχίσουν να έχουν τη ζωή του. Και θα σα ξεχάσουν. Αλλά εσεί είστε αυτοί που θα πρέπει να ζήσετε με τι αποφάσει που θα πάρετε και τι επιπτώσει, τι συνέπειε των αποφάσεων που πήρατε. Αυτό ήταν. Μπορείτε να βάλετε σε εφαρμογή αυτέ τι ιδέε και να αρχίσετε να ζείτε τη ζωή σα όπω εσεί θέλετε και όχι όπω θέλουν κάποιοι άλλοι για εσά. Και να ξέρετε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που κάποιοι θα πούν Μακάρι να έμουν σαν αυτόν. Κάθε φορά που θα βρίσκεστε μπροστά σε μια απόφαση, κάντε στον εαυτό σα αυτή την ερώτηση. Πώς θα συμβάλλει ή θα επηρεάσει αυτή η σκέψη ή δράση την επίτευξη από εμένα του τελικού μου σκοπού.